خلقنا الله عز وجل من نطفة ثم من علَقة ثم من مضغة ثم خلق لنا العظام وكس العظام لحما فخلقنا وأحسن خلقتنا فقد خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن صورة وفي أحسن تقويم وتكفل الله عز وجل بالإنسان ورعايته من خلقه وحياته إلى مماته قال الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، فقد خلق الله عز وجل أطفال المعاقين، لا يستطيعون عمل أشياء مثل البشر العاديين، وهذه لحكمة عند الله عز وجل، ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى في خلقه، أن يبتليهم ويبتلي بعضهم ببعض، ليتبين من يشكره ومن يكفر به، فخلق طفلا مشوها لرفع درجته في الدار الآخرة، وليبتليه وليبتلي أهله والناس به، ويبتليه بهم، فهذا التشوه ليس ظلماً له، بل لمصلحة أكبر، وحكمة أعظم، ومن ذلك جعله عبرةً لغيره من الأصحاء، ليشعروا بعظيم منة الله عز وجل عليهم، فيحمدوه، فلم يكن في هذا التصرف من الله عز وجل ظلم للمشوه، بل هي رحمة به، وارتفاع لدرجته في الجنة، لذلك فالمؤمن المعافى إذا شاهد المعاقين عرف نعمة الله عز وجل عليه فشكره على إنعامه وسأله العافية وعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير يخلق الصحيح ويخلق غير الصحيح والإنسان المعاق إذا صبر على مصيبته راضيا لله عز وجل ببلوته واحتسب على الله عز وجل إعاقته فلا جزاء له عند الله عز وجل الا الجنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه تكريما وتشريفا له سيدكم الابيض الجعد عمرو بن الجموح وكان رضي الله عنه اعرج وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كاني انظر اليك تمشي برجلك هذه صحيحه في الجنه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوه لنا في رحمته بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصه ففي معركه احد عندما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه صوب احد وعزم على المرور بمزرعه لرجل منافق ضرير اخذ هذا الاخير يسب النبي صلى الله عليه وسلم وينال منه واخذ في يده حفنه من تراب وقال في وقاحة للنبي صلى الله عليه وسلم والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك لرميتك بها حتى هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذا الأعمى المجرم فأبى عليهم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وقال دعوه ولم ينتهز رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف هذا الضرير فلم يأمر بقتله أو حتى بأذيته رغم أن الجيش الإسلامي في طريقه لقتال، ومع ذلك لما وقف هذا الضرير المنافق في طريق الجيش، وقال ما قال، وفعل ما فعل، أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الرحمة، إلا العفو عنه، والصفح له، فليس من شيم المقاتلين المسلمين الاعتداء على أصحاب العاهات أو النيل من أصحاب الإعاقات. بل كانت سنته صلى الله عليه وسلم معهم ومع غيرهم الرفق بهم والاتعاظ بحالهم وسؤال الله عز وجل أن يشفيهم ويعافينا مما بتلاهم به فما أحنك يا رسول الله يا نبي الرحمة المرسل من رب العالمين الرحمن الرحيم فالحمد لله الذي أرسل فينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا كريما سراجا منيرا والحمد لله الذي جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم اللهم شفعه فينا واجعلنا يا ربنا على ما كان عليه من التوحيد ومن الهدي الكريم واجعلنا نتخذه أسوة وقدوة حقا هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه